tehát olyan, mint hogyha a világ fejlett országainak a vezetői azok gyengelméjűek lettek volna vagy lennévé izé, váltak volna ilyen gyengelméjűvé váltak volna tehát ugye miért mondom ezt? tehát ugye most ugye ez a g 7 Tanácsa, ugye kivétel Oroszország mert ugye azért mert most ebben a gyenge elméjűségben ugye ők abból a szempontból nem vettek részt hogy maguk ellen nem hoztak semmilyen döntést de nagyon érdekes világunk van mert hát ugye van egy háború és ezt a háborút gerjesztik ez a háború már valószínűleg befejeződött volna, már rég ha nem kezdték volna gerjeszteni tovább ezt a háborút, kik? hát ugye az amerikai Egyesült Államok aztán ugye a, a, az angolok igen és az EU vezetői de hát ugye ezt, ezt, mintha úgy tűnne az egészet, hogy mintha, ugye először is ott kezdődik, hogy ez mi, mondjuk, hogyha az előző elnök lett volna Amerikában, Trump, akkor valószínű, hogy most ez az egész háború már régbe fejeződött volna. Na most, az amerikaiak választottak egy olyan elnököt, aki gyakorlatilag döntésképtelen tehát ő egy bábú, igen, gyakorlatilag ha beszédet mond, akkor fogalma nincs, hogy miről beszél, csak elfelolvassa, vagy megtanulja azt, amit, amit mondani kell, tehát ő egy nem döntésképes ember, ugye tudjuk, hogy hogy hívják ezt a feledékenységet? Az öregkori demencia. demencia, így van, tehát ő egy demenciával küzdő ember, szóval a lényeg az hogy, hogy na most miért kellett egy olyan elnök aki, aki döntésképtelen és azt a döntést hozza amire utasítják hát azért mert a háttérből irányítanak egy elnököt. tehát ugye egy elnök megteheti azt hogy ők nem irányíthatják háttérből jó ennek már volt következménye mondjuk a kennedy gyilkosság tehát amikor ugye nem tudták irányítani háttérből aztán inkább, inkább lelőtték, így van de, de lényeg az, hogy sokszor az Amerikai Egyesült Államok elnöke az dacolt a háttérhatalmi emberekkel ugye mert megtehette, de ez sikerült végre, például Trump is dacolt de ugye most megtehették azt, hogy egy olyan elnököt választottak, aki, aki semmiben nem dacol. Előtte választottak egy olyan pápát, akinek láttam a dokumentumfilmét hogy ő hogy lett pápa. És gyakorlatilag ő régen pápa akart lenni, és képzeljétek el, két év alatt pápává nevelték őt. A benedek, igen, nem a Benedek, a jelenlegi pápáról beszélek a jelenlegi pápáról beszélek kettő év alatt tehát Ferenc, Ferencről beszélek kettő év alatt gyakorlatilag pápává nevelték na most két év alatt ugye én emberek fejlesztésével foglalkozok azt mondja, hogy 93 óta ugye kezdetben nem fő főtevékenységként, de akkor is emberek fejlesztésével foglalkoztam és az volt a kedvenc dolgom mindig az emberek fejlesztése és az, megnézzük az hány éve? harminc és én még olyat nem láttam, hogy valaki két év alatt ö, gyökeresen megváltozzon én még ilyet nem láttam pedig nem pár embert fejlesztettem már, hanem több tízezret Na most, és több tízezerből egy olyat se láttam, aki két év alatt gyökeresen megváltozott volna, erre van egy jó mondás, hogy kutyából nem lesz szalonna. Na most őt, Ferenc pápát, amikor még nem volt pápa, ugye Argentínában, berakták egy, egy, egy templomba gyakorlatilag, annak volt a vezetője, és két év alatt pápát neveltek belőle kettő év alatt tehát ez akkor ilyen gyors talpaló volt, tudod na most ami azt jelenti, hogy előtte a tehát előtte, mielőtt ugye oda került volna azt jól tudjátok, hogy Argentinában ő a gazdagokat támogatta tehát a gazdagokat támogatta, és utána, amikor ugye a pápa nevelés történt, onnantól kezdve megszüntette a gazdagok támogatását, és a szegényeket kezdte el támogatni abban a két évben. És utána, két év után meg is, meg is választották őt pápának. Tehát gyakorlatilag egy diktátort, egy argentin diktátort, ő hatalomra kampányolt, hatalomra segített, amikor még Argentinában volt ilyen tőmufti a vallásban. Értitek? És utána ilyen fordulatot csinált, és most, most meg mit tudom én, úgy tűnik, hogy a szegényeket, meg az elesetteket pártolja és ezt kettő év alatt csinálta meg ezt a változást na most tehát milyen emberről van szó ha Benedek pápa maradt volna Benedek pápának azért kellett lemondania mert ő nem támogatta volna a migrációt világos ez? tehát nem támogatta volna a migrációt mert ő eléggé ö, ilyen nemzeti érdekű volt, tehát hát, ö, olyan érdekű, aki, aki nem támogatott ö, ilyen dolgokat, érted? tehát most gondoljátok végig, valamilyen szinten ö, ö, annak idején Hitler időszaka alatt valamennyire ö, képviselte a nemzeti Érzést, érted? Tehát nem volt náci, de nemzeti érzések mellett kardoskodott Hitler idején. Benedekről van szó. Tehát ami azt jelenti, hogy ő, ő fehér párti volt, érted? Tehát ha őtől függött volna, ide egy fia migráns nem jött volna Európába, világos ez? Na most ezért le kellett ugye mondania, és kellett egy, egy bólogató pápa, a háttér, aki a háttérhatalomnak bólogat, és azt csinálja, amit a háttérhatalom mond neki világos ez? na most ez volt az első lépés majd a második lépésként választottak egy olyan amerikai elnököt aki megint csak egy bólogató János, érted? és ugye ezáltal sikerül megvalósítani azt, hogy tönkre tegyék Európát tehát ha Benedeken múlott volna, akkor nem lehetett volna, akkor most nem lenne bár Benedek nemrég meghalt, de ha még élt volna tovább és ő lett volna a pápa akkor itt nem lett volna háború világos ez? Amerika. tehát és Ugyanez, ha Trump maradt volna az elnök, akkor ez a háború már rég befejeződött volna. Ha egyáltalán lett volna a háború. Tehát az se biztos, hogy lett volna. Szóval egy érdekes világot élünk, ahol gyakorlatilag azt lássátok, tehát azt kellene látnotok, hogy tönkre akarják tenni Európát. Fehér. Jó? Tehát gyakorlatilag nem Európát akarják tönkre tenni, hanem a Európában élő fehér embereket. világos ez? tehát mit akarnak Európával? el akarják zavarni a fehér embereket tehát vagy halljanak meg vagy költözzenek el érted? tehát ez a terv ez régóta megvan én erről a tervről már évtizedekkel ezelőtt olvastam és amikor erről beszéltem akkor kinevettek Érted? Kinevettek. Tehát van egy ilyen, bár az az egész bolygóra vonatkozik, egy olyan név, hogy Orveli terv, lehet, hogy hallottatok már róla, de konkrétan nem az Orveli tervben, egy másik tervben benne van Európának a tönkretétele, illetve hát nem Európának, hanem az európai hagyományoknak, európai embereknek a tönkretétele. Jó? Tehát ez azt jelenti, hogy, hogy hát elég gáz ez az egész, és képzétek már, ha olvastam olyan jóslatokat, tehát jóslatokat, akik ilyen jóslásokkal foglalkoznak, azoktól származnak, tehát több ilyen jóslat, tehát több ember is ugyanazt jósolta, hogy a nagy problémák köztől lesznek tehát az idén ösztön. hát az már nem messze van nem messze van úgyhogy a tudatosság terjesztésébe egy kicsit bele kellene húzni de nincs más megoldás tehát az emberek ha nehezül a helyzet akkor ugye az emberi elme a reaktív része miatt bolondulnak, érted? tehát nem azt jelenti hogy szó szerint értsd tehát a cselekvésük bolondul, érted? tehát minél több problémája van egy embernek annál nagyobb butaságokat csinál, világos ez? milyen területeken az életének? nézzük, jó? ezeken a területeken, jó? butaságokat csinál, minél több problémája van egy embernek annál nagyobb butaságokat csinál ezeken a területeken tehát kívülről azt lehetne mondani hogy a normális ember az aki egyre több problémával kezd el küzdeni előtte nem küzdött, egyre több problémával küzd annál inkább azt lehetne mondani kívülről hogy hát, hát ez megbolondult, érted? az nem azt jelenti hogy szó szerint be kell iratni diliházba vagy be kell küldeni, nem ezt jelenti így működik az ember elméje, a reaktív elméje, az ösztöne így működik tehát úgy működik az ember hogy sok problémája van hogy elkezd hasonlóképpen működni az állathoz tehát az állat ha félelemben van akkor megbolondul, világos ez? minden állat, ha félelembe kerül, megbolondul, tehát kiszámíthatatlan cselekedeteket művel az állat, ha félelembe van. Na ugyanígy az ember minél nagyobb félelembe taszítják őket, annál bolondabb cselekvésekre képesek. Világos ez? Tehát ne érts szó szerint, hogy megbolondul, mert hogyha Visszajönne a hangulata, megszűnnének a problémák, akkor teljesen normálisan működnének megint az emberek. Hanem az emberi elme hozza ezt létre. Tehát ezért nem véletlenül mondják azt, hogy elme gyógyintézet. Azért nem mondják már elme gyógyintézetnek azokat, akiknek. Ö, oda jutott a működésük, hogy az elméjük ilyen bolondságokat csinál. Azért nem hívják, már azért hívják mentál higiéniának, hogy az emberek ne értsék meg, hogy az micsoda. Tehát az, hogy mentál higiénia, te tudod, mit jelent? Mert én nem. Érted? Tehát a higiénia az a tisztaság, nem? A mentál az meg ugye mentális gondolkodás, na most mi köze ez? De az, hogy elme, az elmét gyógyítani, az elme gyógyintézet az az van, hogy akkor az elme megbetegedett, érted? Mit jelent az elmének a megbetegedése? Az elme úgy betegszik meg, hogy az illető annyi stresszet kap, hogy a stressz következményében elkezd bolondságokat csinálni érted? tehát az azt jelenti hogy elkezd olyan működést létrehozni az elme amely ami egyszerűen előtte nem csinálta, nem csinálta az illető és ezért furamásoknak, ezért küldték el intézetbe, mert előtte normális volt és most már tudják rámondani azt hogy megbolondult, nem megbolondult, érted? hanem az elméje generálja ezeket a dolgokat és ez úgy működik hogy értsd hogy minél több negatív élményt élt meg az illető a kilenc hónapban a terhesség alatt míg az anyja hasában volt illetve az első hét évben annál jobban meg tud bolondulni az elme világos ez? tehát a stressz hatására megbolondul az elme ez a megbolondulás mondom Pontosan úgy működik, mintha nem ember lenne, hanem egy, egy gondolkodás nélküli ösztönös lény, ami nagyon hasonlatos módon működik egy állathoz. Ezért csukták az embereket elme gyógy intézetekbe. Érted? De hogyha az illetőnek vissza normalizálódott volna az élete és megszűntek volna a félelmei, megszűntek volna a stressz akkor az illető ismét normális működést tudott volna produkálni tehát ezért nem egyforma az emberi működés mert azok a, az élmények idézőjelben amit az egyén a kilenc hónapban megél az édesanyja hasában illetve továbbiakban abban a következő első hét évben az nem egy forma senkinél ezáltal ha ott nagyon sok stressz érte az illetőt az idegrendszere elgyengül az egyénnek, világos ez? illetve képzeljétek el ha a kilenc hónapban éri a sok stressz az édesanyát, akkor már nem fejlődik ki rendesen az idegrendszere hoppá tehát már fejlődési rendellenességet mutat az idegrendszere az azt jelenti, hogy gyenge idegrendszerrel születik meg az a baba, érted? ezáltal ugye a következő hét évben sokkal könnyebben lesz, stresszel a gyerek, ha valaki erős idegrendszerrel született, mert nem volt stresszes az édesanyja élete, akkor a 7 évben jobban ellenáll a stresszhelyzeteknek, sokkal világos ez. És ha valaki gyenge idegrendszerrel született plusz a 7 évben is sok stresszet kapott, hát gondoljátok végig, ha egy anya már az első 9 hónapban még a terhesség idő alatt stresszes életet él, akkor vajon milyen lesz annak a gyereknek az első 7 éve? hát nem lesz üdítő, az biztos tehát szinte garantált, hogy utána rengeteg stresszes helyzetet kap a gyerek és ezáltal olyan mértékű károsodást éri az idegrendszerét, hogy utána felnőttként egyszerűen a stresszes helyzetektől szó szerint megbolondul, érted? de az nem azt jelenti hogy hogy bolond volt, bolondnak született, hanem azt jelenti hogy egyszerűen állati működést mutat mert képtelen az idegrendszere tehát magyarul ez azt jelenti hogy éri egy stressz és az erős idegrendszer az annyit jelent hogyha ér egy stressz akkor fogod és csinálsz egy ilyet ugyanazt a stressz megéli a gyenge idegrendszerű és kiborul világos ez? Tehát az egyiknek erős az idegrendszere, ennyit csinál ugyanarra a stressz helyzetre, a másik meg kiborul. Világos ez? És ha a stressz helyzet ugye úgy tud fokozódni, hogy van egy stressz helyzet, ami létrehoz egy kiborulást, és utána a múltbéli negatív emlékképek, egy folyamatos fenntartását eredményezi a kiborulásnak és a környezete nem érti és fog, fogta és beküldi ideggyógyintézetbe vagy beküldik most tehát izébe be ebbe a mentálhigiéniába, érted? tehát lényeg az hogy az embereknek fogalmuk nincs hogy mi miért van Imádom az oknyomozásokat. Kérdeztem a valaki, hogy lehet-e itt oknyomozást tanulni. Annyit válaszoltam, hogy lehet. <gül> <gül> tehát ami azt jelenti, hogy én rengeteg olyanom van, hogy minek, tehát egy történésnek mi az oka. Oké? Okay? Rengeteg ilyenem van. Tehát nem tudom, hogy rajtom kívül most a bolygón van-e élő ember, aki annyi okot gyűjtene, mint amennyit én gyűjtök. Érted? Nem valószínű. Engem ez kifejezetten érdekel. Tehát az, hogy az ember miért olyan, amilyen, annak oka van. Tehát nincs véletlen. Semmi nincs véletlenül. Mindenek oka van. Ha viszonylag gyenge az idegrendszered, tehát hamar föl tudod magad húzni, akkor jó, ha tudod, hogy valószínűleg már ott kezdődöttek a problémák, hogy az első kilenc hónap oda fogantatástól már nehéz volt. Oké? Okay? És ez a nehézség már megviselte az idegrendszered, az erős idegrendszered kifejlődését ezáltal nem lett elő elég erős idegrendszered és utána a stressz helyzeteket hát nehezen viselte a viszonylag gyenge idegrendszer oké? Okay? és ez úgy működik hogyha sok stressz helyzetet él meg az ember tehát nem tud így reagálni érted? akkor az idegrendszer folyamatosan képes gyengülni egész olyan szintre hogy végül az illető megbolondul. Tehát, mondom, az nem megbolondulás, hanem ez egy következmény, és ha az illetőnek megszűnnének ezek a stresszes helyzetei, akkor helyre jönne. Világos ez? Jó? Na most, tehát gondolja, ezt most miért, miért mondtam? Azért mondtam, hogy átlássátok azokat a dolgokat, hogy mennyire fontos lenne hogy az ember ismerje önmagát ismerje önmagát, tudja hogy mi miért van tehát van arra technológia hogy hogyan erősítheti az ember a saját idegrendszerét nem fogom ezt elmondani itt a díjmentes részben hogy mi a technológiája ennek, jó? ne is várjátok, ez a képzéseink része, jó? hogy hogyan tudja az ember a saját hidegrendszerét edzeni tehát ez olyan mint hogy most gondoljátok végig van mondjuk egy olyan gyerek aki az átlagnál gyenge izobzattal született azt hogyha az átlagnál sokkal többet mozgatják, erősítik a, az izomrendszerét akkor utol tudja érni a többit Persze. világos ez? tehát ez azt jelenti hogy a gyenge idegrendszer is lehet edzeni jó? tehát hát ez csak egy dolog volt ez az idegrendszer kérdése de az biztos, hogy egy olyan világban élünk amit furcsa mód én megjósoltam méghozzá azzal annak idején hogy itt van az európai nép azok közül a legelsők az angolok Utána jönnek ilyenek, hogy. Hát nem tudom mi a sorrend, de az angolok abszolút sorrendelősök. Utána mondhatom, hogy vannak németek, hollandok, franciák, spanyolok, portugálok. Jellemzően ezek. Talán még a belgák is valamennyire. Nem. Akik. Ö, mint népek óriási negatív karmával rendelkeznek mint népek miért? hát azért mert például az angolok a legtöbb embert írtottak ki a bolygón tehát egyetlen nép sem írtott ki Annyi másikat, mint az angol. Hát gondoljatok csak az indiánokra. Jó? Ugye franciák is csinálták a gyarmataikon, hollandok is, belgák is, spanyolok is, portugálok is, németek is. Ha németek nem csak a gyarmataikon csinálták, hanem csinálták ugye a világháborúban is illetve a világháborúkban is na most mik hozzájuk képes például mi magyarok hát kismiskák vagyunk de nem csak mi, hanem más népek is kismiskák tehát ami azt jelenti, hogy nekünk is van karmánk, lényeges de, de nem gyilkossághoz kötött, kötődő karmánk Tehát a gyilkossághoz kötődő karma az a legdurvább karma. Oké? Okay? Tehát mi nem csináltunk tömeggyilkosságokat, mint az angolok, meg a franciák, meg a németek, meg a belgák, meg a hollandok, meg a spanyolok, meg a portugálok. Mi nem csináltunk ilyeneket. Persze, mi is öltünk embereket, magyarok, múltban, de más népek is. Oké? Okay? de nem tömegek tömegeket gyilkoltunk na most a legbrutálisabb karma az a gyilkosságból eredő karma tehát nem csak egy embernek van karmája hanem egy népnek is van karmája és ugye emiatt a karmák miatt ezelőtt évtizedekkel beszéltem arról hogy nagyon nehéz sors vár ezekre a népekre, természetesen beleértve Európát valamilyen szinten minket is oké? Okay? de ugye másnál is van olyan problémák, mert például az oroszok is milliókat gyilkoltak le, akár a saját népükből, most az mindegy hogy egy nép a saját népét gyilkolja vagy másik népet a kis karma, a gyilkosság az karmát hoz létre világos, ez nem csak a gyilkosság, sok minden hoz létre karmát csak a gyilkosság az a legsúlyosabb karmát hozza létre de nem csak egy nép számára, hanem egy egyén számára is ezért Gáz az öngyilkosság, mert az öngyilkosság is a gyilkosság egy formája nem azt mondjuk, hogy önölés, hanem azt, hogy ön gyilkosság és amikor gyilkosságról beszélünk akkor nem állatok gyilkolásáról beszélünk mert az ölés, állatok ölése az ölés, az embereket gyilkolja az ember oké okay? tehát a mi nyelvünkben ez külön van megkülönböztetve nem minden sőt a legtöbb nyelvben ez nincs külön szedve az ölés a gyilkolástól de a magyar nyelvben ez tökéletesen külön van szedve, azért mert a gyilkolás az az emberre vonatkozik az ölés pedig az állatokra vonatkozik, világos ez? tehát egész más ezáltal az ölés meg más a gyilkosság, mert ha például állatot ölsz a túlélésed érdekében, táplálkozásod érdekében, az nem jelent karmát de ha úgy ölöd az állatokat, hogy, hogy keztelésből, hát az már gáz, érted? de mondjuk ha azért ölöd az állatokat, mert, mert mit tudom én, veszélyeztet neked valamit, egy fontosabb dolgot veszélyeztet akkor ez megint nem probléma, mert van egy olyan az etikában, hogy a, a nagyobb jó érdekében való cselekvés és ha a nagyobb jó érdekében cselekszel, akkor mit tudom én mondjuk tönkre teszi a vetésedet a vaddisznó és fogod és paf, lelövöd, érted? akkor az nem karma érted? mert onnantól kezdve nem teszi tönkre a vaddisznó oké? Okay? még akkor is hogyha elvileg nem lehet ilyet csinálni jó? tehát lényeg az hogy, mert régen lehetett egyébként ilyet csinálni simán még a szocializmusban, tehát ott mit tudom én Veszélyeztetve volt az ember mondjuk a medvétől, úgy kilőtték mint a medvét, mint a húzat, érted? Veszélyeztetve volt a farkastól, fogták és kilőtték a farkast, érted? Most meg, hát nehogy már, nehogy már a medvét bántsuk, hát nehogy már bántsuk a farkast, érted? Hát majd megvárjuk, hogy megtámadja az embereket, Majd talán akkor csinálunk vele valamit, érted? miért nem egy ilyen világban élünk? egy ilyen világban élünk hogy megvárják hogy csináljon valamit és, és ha mitől mi mondjuk a farkas megeszi a bárányokat valakinek a gazdaságából hát akkor se szabad kilőni hát védett állat hát úgy már ki legyen lőve hát nem tudom hogy haszonállat -e, e a farkas? én úgy gondolnám hogy nem haszonállat haszonállat e a medve? nem haszonálat és ha mondjuk a medve mit tudom én, tönkre teszi ezt, meg azt, meg amazt nem, tehát hogyha simán fognák is kilőnék megmondom őszintén ennyit nem sajnálnám a medvét oké? Okay. és aki sajnálja, hát sajnálja, nekem mindegy, nyugodtan sajnálhatja jó? tehát lényeg az, hogy hogy egy olyan világban élünk ahol ilyen furcsa dolgok történnek, érted? hogy hogy ilyen liberalista világ, ahol, ahol, ahol nem a legnagyobb jó érdeke a fontos, hanem a, a kicsinek, a kisebbségnek az érdeke. hát most gondold végig, a farkasok megölnek, mit tudom egy fél nyájat. Hát az én úgy gondolom, hogy két-három farkas az közel nem ér annyit, mint egy fél nyáj, nem? Nem így van. Jó, tehát gondol, gondoljuk végig! hát ha, ha például rajtam múlna akkor ezen a földön már hüllő nem létezne nem vicc. Léte. mert fizetnék azért hogy az összes hüllőt megöljék ugyanis a hüllő nem része a természeti körforgásnak tehát a hüllő nincs olyan hüllő amely része lenne a természeti körforgásnak tehát a hüllők az egy olyan betelepített faj, ami nem azért lett betelepítve a földre, mert az ökológiának része. Egyetlen egy hüllő faj sem része az ökológának, amelyik hüllőt meghagynék, azok talán a teknősök. Sluss, Érted? A teknősökön kívül. Na azok viszonylag jámbarok, tudod. A, a béka az nem hüllő, az kétéltű. Ja, két jó tehát és a béka az hasznos tehát az hasznos Igen. jó tehát tehát most gondold végig a legtöbb hüllő az valamilyen formában verszélyezteti az ember létét érted? most például mit tudom? azt mondod, hogy nem, egy kis gyík mit veszélyeztet. meglátod és úgy megijedsz tőle mint a rosszat, érted? így van, na most én úgy gondolom ha az ember megijed valamitől az nem túl jó érzés vagy te szeretsz ijedezni oké? Okay. tehát akkor ezáltal ugye meglátsz egy gyeger, hát azt se szabad bántani, nem? Úgy jut a magyom, mint a húzat, érted? Simán Nem baj De én úgy gondolom, hogy nem elég, nem elég hasznos állat <gül> Úgyhogy ennyi ja? Szóval De hát nyilvánvalóan most akik esetleg hallgatnak, nem értenek egyet ezzel a dologat én meg teszek rá, hogy te mivel értesz egyet vagy mivel nem értesz egyet. Jó? Megmondom őszintén. Én nekem vannak olyan fajta nézeteim, hogy a legnagyobb jó a sokkal fontosabb, vagy a nagyobb jó a sokkal fontosabb, mint a kisebb jó. Tehát például egy család érdeke az fontosabb, mint az egerek érdeke. Érted? Vagy a gyíkok érdeke. Például. Én azt gondolom, lehet, hogy te úgy gondolod, hogy az egerek érdeke az fontosabb, mint a családod érdeke, akkor te egy barom vagy. Ennyit tudok mondani. Érted? Úgyhogy más terve nem tudok mondani. Jó? Tehát egy olyan világban élünk, ahol szó szerint, mondom, megbolondultak a világ vezetői. Szó szerint. Tehát, hogy értsd, Egyszerűen reaktív elme módon, elmés módon működnek. Tehát ez annyit jelent, hogy nem gondolkodnak, hanem, hanem egyszerűen ösztönös cselekvéseket, tehát állatszerű cselekvést művel, művelnek. Csak egy kicsit euh, még rosszabbak az állatok nem? mert az állatok úgy működnek, hogy például ott van az oroszlán ugye rengeteg oroszlánnal kapcsolatos természetfilmet láthatsz a legtöbb ilyen állatokról szóló természetfilm az oroszlánnal kapcsolatos, nagyon érdekes tehát konkrétan az oroszlánokkal, de ez, ez nem véletlen, nem véletlen, tudod miért? mert hogy ábrázolják az oroszlánokat, ugye? úgyhogy hát a hím az, az mit tudom, nem vadászik csak akkor, tehát hogyha családban él, akkor nem vadászik, akkor a nőstények vadásznak Igen. és a hím csak akkor vadászik, ha nem családban él tehát ha nincs családja, akkor vadászik a hím is természetesen sőt akkor akár két hím fog össze, és két hím együtt na. vadászik, így van, vagy akár három is, így van, na most de miért ez? mert a nőstények vadásznak tehát hogy a nők lássák azt, hogy a nőstények vadásznak egy hímnek az a dolga, ezt pedig a hímek lássák, hogy a hímnek az a dolga, hogy sütesse a hasát a napot érted? nem vicc nem vicc, és a hímnek az a dolga így van, hogy ide-oda dugjon érted? tehát gondold végig, sőt utána mit látsz, Le, levadásszák a nőstények az állatot érted? és akkor utána ugye a hím oda megy az telje zavarja a nőstényeket és először ő esik. Igen, ő, esik. ő esik jó? tehát ha megnézed, megnézed egy, egy ilyenfajta működést nevelnek bele a, az, ezeken a természetfilmeken keresztül Hát miért, miért pont például? Tehát mondom, gondold végig, a legtöbb ilyen állatokról szóló természetfilm az az oroszlánokról szól. Miért? Mert nekik ilyen családmodelljük van. Érted? Azért. Tehát lényeg, hogy, hogy az embernek, ugye elindítottak egy új reklámot, nem tudom, figyelede. Egy új reklám a rádióban folyamatosan nyomják azt, hogy klímakatasztrófa, és hogy, hogy tegyünk egyért, te is, te is csatlakozz, akik ugye a karbonsemlegesség, meg, meg ilyen baromságokkal kapcsolatosan, érted? Tehát elkezdték nyomni, és utána ott van hogy az mit tudom én milyen minisztériumnak vagy mi a baromságnak a, a hirdetése megbízásából készült, érted? hát mindegy, valaminek, valaminek a megbízásából készült az a reklám na most, tehát, most gondold végig ha egy ember nem kellően tudatos akkor ezek révén ami például az oroszlánokról lát amit például egy ilyen reklámba hal, akkor szépen elkezd úgy működni, mint amire tanítják a háttérben. Miért? Mert az iskolában nem tanították semmilyen családi modellre. Érted? Nem tanították semmilyen működésre. Tehát az emberek például nem látják azt át, hogy a mi levegő szennyezésünk, amit úgy hívnak, hogy emberiség, az emberek egyénileg, az nudli ahhoz képest, amit a milliárdosok szennyeznek tehát mondom nudli ahhoz képest és foglalkoztam egy kicsit azzal, képzeljétek el, hogy hogy megnézem hogy ugye hogy melegszik a bolygó és olyan furcsaságot Jutott, furcsaság jutott eszembe. És utána nézek ennek. És ha megnézitek, a déli földrész, tehát a, déli, a földnek a déli része, az nem melegszik. Csak az északi. Hoppá! Hoppá! Miért? Miért? Nem, azért, mert pörgetetek már meg ilyen pörgetőt? Mit csinál azzal a pörgető? Forog. Forog, nem. És billeg, és így billeg. Érted? Így billeg. Tehát ami azt jelenti, hogy megtartja a tengejét, de, tehát a tengely szöge megmarad, és egy kört ír le, a csúcsa a tengelynek. Érted? Tehát nem így billeg, hanem így billeg, hogy a tengely állandó marad. És azt tudod, mit jelent? Gondold végig, itt a nap, és van a billegés. Ami azt jelenti, hogyha a billegés a túloldalon van, akkor az azt jelenti, hogy mit tudom én, mondjuk ezen az oldalon van, itt a nap, ezen az oldalon van, akkor a nap nagyobb szögben éri ezt a részt. Tehát magyarul a napnak a központi sugárzása nem az egyenlítőre esik, hanem az egyenlítő fölé. Ha a és a túloldalra megy át, akkor a, az egyenlítő szöge, amire a nap merőleges, az a, a másik térítőre, az alsó. Melyik a felső? A bak? A vagy a rák? Ráktérítő. Ki tudja? Ráktérítő. A, a, réktér, a ráktérítő van fönn? Az a déli, igen, én is úgy gondolom, tehát a bak van fölül, tehát az azt jelenti, hogy ha erre billen, akkor a baktérítőre följön, jön föl a, a hogy hívják, a, nem a sugárzás, a merőlegesség. Ha, ha ugye a túloldalra billeg, akkor pedig a ráktérítőre merőleges a nap. Tehát az azt jelenti, hogy attól függ, hogy merre áll ugye, a tenger, akkor azt a féltekét nagyobb, napsugárzás éri, így van, és az azt jelenti hogy folyamatosan fogy az északi féltekén a nap mármint a jég, a déli nem fogy egy mikrány. és megnéztem hogy milyen hőmérsékletek vannak a déli részen ugye nem sokat lehet megnézni mert a déli részen sokkal kevesebb terület van mint az északi részen de ott semmilyen szintű felmelegedés nincsen. Érted? És akkor itt pánikoltatják a lakosságot a felmelegedéssel, hogy milyen, mit tudom én mondjuk, vízszintemelkedést fog eredményezni a felmelegedés. Na most, ha Grönland-elolvad, csak most mondok valamit, mert van rá hogy Grönland elolvadjon, gyakorlatilag pár centit fog emelkedni az óceánok vízszintje mert nem ott van a rengeteg jég ha nem lent. tudjátok, hogy, hogy az Antartiszon mennyi a nyári átlaghőmérséklet? mínusz 28 fok a téli átlaghőmérséklet mínusz 60 fok az bűnös életben nem olvad föl Érted? Hanem az azt jelenti, hogy vastaxik, mínusz 28 fokba vastaxik. Érted? Nem vékonyodik. Az északi sarkon tudjátok, mennyi a nyári átlaghőmérséklet? Nulla fok. A téli átlaghőmérséklet mínusz 30, ha jól emlékszem. Érted? Utána tudsz nézni a ennek, Érted? Tehát az éjszaki sokkal melegebb. Miért? Mert valószínű úgy áll a tengejünk. Ezáltal az imbolygás miatt. Hát azért, mert eszembe jutott, hogy én ezt valamikor tanultam, hogy a Föld imbolyog. Jó, nem, nem gyorsan imbolyog, most ne értsétek félre, de van egy imbolygása. És az azt jelenti, hogyha felé van, akkor nyilván a merőlegesség miatt sokkal több napot kap az északi rész. És néztem, hogy hogy történik a jegesedés. Képzérték el. Ábrázolták a jegesedést, néztem egy videón. És úgy ábrázolták, hogy fölül jegesedik, alul fogy. Alul jegesedik, fölül fogy. Hoppá! És most nem jégkorszakokról beszélek, olyan jégkorszakokról, amit mondjuk egy meteor idézelő annak révén, hogy, hogy mondjuk beesik a, egy szárazföldre, és olyan pormennyiség kerül föl, hogy a nap alig bír rajta. Érted? Vagy mondjuk fölrobban egy nagy vulkán, és olyan pormennyiség kerül a a felső légretegekbe hogy a nap egy jó darabig nem tudja melegíteni a földet most nem erről beszélek mert ugye ilyen jégkorszakok voltak hanem olyan jégkorszakról hogy emiatt az imbolygás miatt alul elolvadt a jég az északi féltekét meg beborította a jég utána az imbolygás miatt az alsó föld részeket ugye még több jég lett és a felső részeken meg elolvadt jég? és erről senki nem beszél pedig utána lehet nézni a pusztulásáról beszélnek. hát de a déli része nem pusztul semmi érted? mínusz 28 fokba nem történik semmi na most ráadásul képzeljétek el hogyha még egy kicsit tanulmányozzuk ezt a klímakérdést akkor ugye azt látod hogy egyre kevesebb a a zöld terület a bolygón, és egyre több az ilyen sivatag-félsivatag. Na most azt tudjuk, hogy ahol zöld terület volt, ott kicsapódik az eső. Ahol nincs zöld terület, ott nem nagyon csapódik ki az eső. Tehát ilyen félsivatagokban, hát ilyen max 30-40 centi eső van éves szinten tehát 30-40, a sivatagokban meg ennek még a törege, töredéke tehát most fél sivatagokról beszélek tehát a fél sivatagokban mondom egész évben 30-40 milliméter eső van Ö, nem milliméter, centiméter centiméter eső van, azt elosztott 12-vel akkor kiszámolhatod hogy pár milliméter esik av avi szinten na most ez azt jelenti hogy gyakorlatilag mondjuk a föld, fels, tehát északi részén ugye melegedés van ezáltal ott nő a párolgás, minél melegebb a tenger, annál nagyobb a párolgás de az, az nem marad fönt, az ki fog csapódni hol? hát nyilván olyan helyeken nem tud kicsapódni, ahol nincsenek hegyek, nincs erdő érted? tehát nincs hideg, nincs hűvös megkeresi a hűvöst az meg hol van? dél délen és lehullik hóformájában az antartiszon érted? meg azért vannak még ugye Amazonas, meg ugye a Ázsiában a dzsungelek, ahol ugye van brutális esőzés ugye azt tudjuk Igen. de mégis nem annyival több az esőzés mint amennyivel kevesebb lett az a terület ahol már zöld növény van és mivel azok a területek ahol félsivatag van vagy sivatag van azok a területeken nem esik az eső mert nincs hideg tehát nincs hideg és ezáltal nem csapódik ki ugye a pára hát ez azt jelenti hogy fönn marad és keres olyan helyet ahol kicsapódik és ha egyre kevesebb a zöld terület akkor ki fog csapódni a tenger fölött, az óceán fölött, ami vízre vízesig sokra megyünk vele, vagy ki csapódik az antartiszon? a sokra megyünk, mert maximum vastag szik a jégrétek tehát az antartiszon több évezredes jégrétek van, csak hogy tisztában legyünk ezzel tehát több évezredes égrétek tehát ami azt jelenti hogy az évezredek alatt nem olvadt el oké okay? miért? mert az antartisz része az a déli rész és az nem billeg a fölső rész billeg világos ez? tehát az a pörgetyűnek az alja és a billegés az ott nincs a nap itt van és itt billeg az azt jelenti, hogy az éjszaka rész tud odabillegni, hogy sokat csüsse a nap. Világos, és elolvadjanak a, a jégmezők. Érthető ez? Az alsó az nem billeg, az szinte mindig ugyanannyi napot kap, csak egy kicsivel, mikor éppen erre áll, akkor egy kicsivel többet. De ha erre áll, akkor se sokkal kevesebbet kap. Érted? Tehát ezáltal az Antartiszt nem fog elolvadni. Világos? Ha Grönland elolvad, azon az Antartiszhoz képest olyan kis jégmennyiség van, hogy az nagymértékben nem fogja befolyásolni az óceánok szintjét. Világos ez? Tehát az Antartisz, azt hiszem Ázsia után a második legnagyobb kontinens. Oké? Okay? Ha jól emlékszem. Tehát az nem kis kontinens, az bazi nagy, és ott nem úgy van, mint az északi sarkon, hogy azért van jég, mert befagy a tenger, hanem ott szárazföld van. Az antartisz az egy kontinens. Oké? Okay? Jó? Tehát, és az emberekkel mit csinálnak? Hát azért csinálják, hogy lássad. Tehát ezek az elmebeteg világvezetők, ezek minél több pénzt akarnak, igaz? Minél több pénzt akarnak. És ha bevezetnék netántán ezeket a arra a, a vonatkozó légszennyezési kvótákat, ilyen karbon, akármilyen légszennyezési, akkor az azt jelenti, hogy újabb pénzeket tudnának beszedni a lakosságtól érted? erről szól a történet hogyha neked nagyobb a széndioxid kibocsátásod, akkor te plusz adót fizessél érted? erre megy ki a játék na most ez azt jelenti hogy e felé haladunk és úgy néz ki, hogy az EU-s vezetőket pedig, én úgy látom, hogy zsarolják. Mivel zsarolják? Már nem is azzal zsarolják, mint régen. Tehát ugye úgy csinálták régebben, hogy a vezetőket fogták, megvették. Tehát megvették. De már ugye a, a vezetők jó része már megszedte magát. <gül> Na ezért olyan nagyon már nem tudják őket megvenni akkor ugye hogy tudják zsarolni? hát úgy, hogy, hát hogy elintézzük, hogy ne legyél hatalmon. és esetleg még azt is, hogy a következő hatalom a számon kérjen téged és ugye úgy zsarolják, ezt hogy tudják elérni, hogy ne legyen a következő választást, mondjuk ne ő nyerje meg úgy, hogy fogják és visszatartják az EU-s pénzeket itt is érted? Tehát azzal zsarolják a, az EU, az állami vezetőket, hogy visszatartják a pénzeket, érted? Ha nem a, írja alá ezt, ha nem csinálja azt, ha nem hagyja jóvá amaszt, akkor visszatartják a pénzeket, érted? És ha visszatartják a pénzeket, akkor megszűnnek a beruházások, megszűnnek például a nyugdíjkifizetések, hoppá gondold végig? és onnantól kezdve gondold végig mekkora ö, hogy hívják ott ö, népi elégedetlenséget hozna hogyha mondjuk egyik napról a másikra nem lenne pénz a nyugdíjak kifizetésére és azt mondanák a fiataloknak hogy innentől kezdve tartsátok el az időseket direktbe, na most is a fiatalok tartják el az időseket csak nem direktbe hanem közvetett módon úgy tartják el hogy a melósok befizetik a, a, az adókat bekerül az EU-ba, az EU-ból visszajön a pénz és abból fizetik a nyugdíjakat világos ez? na most ha, ha ugye azt mondanák hogy ugyanúgy be kell fizetni minden adót és járulékot de még a nyugdíjasaidat neked kell fenntartani, érted? mert nem kap nyugdíjat, mert különben akkor éhe hal édesanyád vagy édesapád gondold végig, mekkora népi elégedetlenség lenne? érted? és ilyenekkel tudják zsarolni az állami vezetőket, világos ez? Ha nem írod alá ezt, ha nem csinálod azt, ha nem teszed azt, akkor nem kapunk, nem küldünk pénzt. Kitalálunk valamit, hogy miért nem, tehát valami törvényes dolgot kitalálunk, hogy miért nem kaptok pénzt. Érted? Tehát ahol egy ország működik, ott mindig lehet találni hibát. Ez olyan, mint egy, mint egy cégnél, érted? A cégek is úgy működnek, hogy olyan, hogy valaki ne kövessen el számviteli hibát, egy cégben olyan nincs <gül> nem létezett sose. érted? tehát ugyanígy egy országban is, hogy ne legyenek hibák simán tehát gondoljátok végig, hogy egy, egy ilyen kiváló világban élünk és ezt azért tudják megcsinálni, mert a nép nem akar okosodni érted? a népnek pont jó az, hogy butul tényleg és ha egy ember butul ugye az miért butulás? hát az előbb elmondtam minél több stressz éri annál butábban működik érted? Ami azt jelenti, hogy a stresszet hogy éli meg? Ez a kérdés. Elérték azt, gondold végig, hogy tömegesen az embereknek gyenge idegrendszerük legyen. Tömegesen. Ezáltal éri őket egy olyan probléma, amit a régiek kiröhögtek volna. Érted? Ma éri egy probléma a mai emberét, és akkor bestresszel, a régi öregek kirögték volna azt a dolgot érted? és, és a, fia, a mostani felnőttek bestresszelnek és akkor elkezdenek butaságokat tenni a butaságok következtében még több stresszet hoznak létre az életükben és egy ilyen öngelyreztő folyamatba bekerülnek nem kéne ezt visszafordítanotok? Most hol tanítani olyat, hogy hogy fordítsátok ezt vissza? Hol? Hm? Hát ha te butulni akarsz, akkor butulj. Nekem azt te tök mindegy. De a butulásod végeredménye úgyis a halálod lesz. Az idő előtti halálod. Csak úgy hozzátenném. Jó? Mert ez úgy működik, hogy hosszú távon a stressz megöli az embert. Oké? Okay? Szó szerint. Tehát szó szerint megöli. És ugye miért tudja megölni? Mert olyan próbára teszi az idegrendszerét az illetőnek, hogy egyszerűen előjönnek a betegségek az idegrendszeri problémák miatt. Érted? és az illető belehal a betegségeibe, világos ez? tehát egy stabil idegrendszerű ember közel nem annyi beteg, annyi, annyiszor beteg, mint egy gyenge idegrendszerű ember világos ez? ugyanolyan stresszes helyzetben persze, ha gyenge idegrendszerű embernek nincsenek stresszes helyzetei akkor semmi gond nincs ezzel csak a mai világban nincsenek stresszes helyzetek Hát az emberek létrehozzák maguknak a stresszes helyzeteket. Azáltal, ennek a legjobb példája az, amikor azáltal hoznak létre stresszes helyzeteket az emberek, hogy nem gondolnak a jövőre, és csak azért, hogy legyen mondjuk egy hetes jóérzésük, vagy egy napos jóérzésük, eladósítják magukat. Érted? Az egy napos vagy egy hetes jóérzés miatt, eladósítják magukat és megvesznek olyan dolgot amit nem szabad lett volna megvenni abban a helyzetben világos ez? jó? tehát egy érdekes világot élünk gondoljátok végig egy ilyen világban szükség van-e arra, hogy tanuljon egy ember? Tehát ne vár tőlem azt, hogy babusgassalak. Ne vár tőlem azt, hogy simogassam az egódat. Nem fogom. Én nem vagyok Müller Péter, szeretem Müller Pétert, semmi gondom nincs vele, érted? Tehát tőlem ne várd azt, hogy én, hogy én csak olyat mondjak, amint te nem bántodsz meg. Oké? Okay? Én fogok olyat mondani sokszor, ami neked találni fog. És baromi rosszul fogod érezni. De ez hozza létre a változást. Érted? Ha nem sértődsz meg annyira, hogy abba hagyd, akkor jó lesz. Ha megsértődsz annyira, hogy abba hagyd, hát akkor keres más olyan embert, akit ő tudsz tanulni. Oké? Okay? Milyen egyszerű. Tehát én tudom, amit tudok, és tudom azt, hogy ma a bolygón kereshetsz olyan embert, akitől többet tanulhatsz, csak nem fogsz találni. Oké? Okay? És ez nem nagy képűség, hanem nyugodtan keresgethetsz. Oké? Okay? No, hát úgyhogy ennyi fért bele az első részbe. Befejezésül még annyit mondanék, hogy van egy nagyon-nagyon kedvező tandíjunk. Ami azt jelenti, hogy akciós. A teljes tandíjárnak az értéke, értéke. Az, ha, tehát 30 óra képzés, és az értéke az 200 ezer forint. Tehát magyarul óránként csaknem 7 ezer forint és még akkor is olcsók vagyunk mert e, e, ilyen tudást többért szoktak árulni, na most akkor nézzük tovább de mégis ezt a tudást az első hónapban kínáljuk neked 19.700 forintért, a második hónaptól pedig 12.500 forintért amit ha visszaosztasz 30 órával akkor az első eset, első hónap az 660 forint óránként a második hónaptól pedig 420 forint óránként. Erre kapsz egy év, illetve 11 hónap árgaranciát. Tehát 11 hónap árgaranciát, mert úgy jön ki az egy év, mert ugye az első hónap az drágább. Tehát hogyha közben van áremelés, akkor is ennyi. Ha társ vagy, mi az, hogy társ? Közvetlen hozzátartozó az lehet társ. Gondold végig, egy társnak a tandíja. 6 ezer forint az 200 forint óránként érted? 200 forint tehát 200 forintért veszel mennyi kenyeret? hány szeletet? hány dekát? érted? 1-5-5 kiló igen, veszel azt, hogy a 20 deka kenyeret 200 forinton Húzd el a kenyeret. Gondod végig, jó? Ja? Na most, ami miért ilyen kedvező ár? Nem ennyi az értéke, az értéke az 200 ezer forint havi szinten. Ez az ára azért, hogy bárki számára elviselhető legyen a havi tandíj Ha valakinek ez sem elviselhető, akkor ne tanuljon itt. Világos ez? Igen, egyszerű. Tehát ha ez, ha ő ingyen akarna tudást, akkor te egy, ha te ingyen akarnál tudást, akkor te egy etikátlan ember vagy, mert nem akarsz cserét adni a tudásért. Mondj egy olyan dolgot, ahol ténylegesen használható tudást kaptál ingyen. Ilyet az életedben nem tudsz mondani minden tudás, minden tanulás az valamilyen szinten pénzbe kerül. még annak idején a szocializmusban is a tankönyvek pénzbe kerültek oké? Okay? azt sem ingyen adták és nem is kevésbe került és nem csak a tankönyvek hanem még a gyereknek az egyéb eszközei is pénzbe kerültek tehát egy szülő mire kitanította a gyerekét végig a nyolc általános, meg még mondjuk a középiskolát, egyetemet nem is számolva, ugye az akkor már 16 év, milliókban összesség, majáron sok millióba belekerült világos, és ahány gyerek, annyiszor, ennyi pénz. Tehát akkor mi volt ingyen? És abból, amit tanítottak, mi abban a sok évben mit használsz? mondjuk az írást, olvasást, alapművelőtű számulást és azon kívül mit használsz rendszeresen? semmit, azt megtanulhattad volna ezt a három dolgot, az írás, olvasást, alapművelőtű számulást, max. 2 év alatt és akkor sokat mondok, mert első év végére már írni, olvasni tudni kell Oké? Okay? Ezért mondom, hogyha nem ilyen tempóban tanították volna, akkor mondjuk kettő év alatt ezt megtanulhattad volna. A legtöbb gyerek, aki most kerül ki az iskolából, nem is tud ö, mechanikusan számolni, csak számológéppel. Igen. Érted? Tehát még, még az alapvető számolást sem tudja. Nekünk megtanították a fejbeszámolást is, érted? Meg, hogy írásban hogyan számoljunk ki dolgokat, a legtöbb fiatal már ezt se tudja, nem minden géppel számol. Tehát akkor gyakorlatilag a mai fiatalok mit tanulnak az iskolában? Írni, olvasni. De még az se biztos, mert a legtöbb nem írok, nem olvasok, én magyar nemes vagyok. Nem? Oké. Okay. Szóval, Várunk szeretettel egy olyan közösségben, ahol hasonló emberek vannak, mint te, akik akarják fejleszteni a saját személyiségüket. Érted? És érdekli őket az okokozati összefüggés. És akit érdekel az okokozati összefüggés, az coach tud lenni, kócsá tud válni. A kócs azt jelenti, hogy ember és életjobbító legalábbis a mi értelmezésünkben. És a kócs képes arra, hogy valakiből kihozza a legjobbat és a legtöbbet. Tehát nem csak személyiségedet tudjuk fejleszteni, hanem az okokozati ok összefüggések révén képes vagy magadon és másokon segíteni. Oké? Okay? Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, fél óra szünet, sziasztok!